τας δύο αλλά μέρος το δεύτερον, έν, ο Δελφίς, 2. η Χελωόνε, τρία, ο Όφις, τέσσαρα, ο Κροκόδιλος, πέντε, η Σάουρα, ο Σάουρος, Χεξ. ο Καρκίνος, επτά, ο μπάτραχο, οκτώ. Χω Καρκίνος. Εννέα. Χε Κόνγχε. Χε Τέλινή. Εδόδιμος. Δεκα. Το Όστριον. Χένδεκα. Χε Νύκτρις. δώδεκα, Χω Καρχαριάς. Χω Γαλεός. Τριάκαίδεκα. Χε Καμπέ. Τεσρακαίδεκα. Χε Μέλισσα. Πέντεκαίδεκα. Χε μυΐα, χεκάιδεκα, χω Κάνθαρος, χεπτακάιδεκα, χω οκτοκάιδεκα, χω εννέακάιδεκα, χω Μυρμεξ, χω χε Αράχνεε.